בסרטון האחרון אמרתי שהתחלנו עם השינוי בהעתק, אז אמרנו שאנחנו יודעים את השינוי בהעתק, והנתונים הם אלה. נתונה התאוצה, נתונה המהירות ההתחלתית, ואני שאלתי איך מחשבים את המהירות הסופית. בסרטון האחרון, ואם אתם לא זוכרים, אז אולי כדי שתצפו בה אנחנו קיבלנו את ש-VF, Eh, בריבוע, המירות הסופית בריבוע, שווה למהירות ההתחלתית בריבוע, ועוד 2 כפול השינוי בהעתק. לפעמים תראו את זה כתוב כ-2 כפול ההעתק, כי מניחים שההעתק ההתחלתי הוא 0. על כן השינוי בהעתק שווה להעתק הסופי. אפשר לכתוב את זה בשתי הצורות, ואני מקווה שאתם מבינים למה אני ממשיך להחליף כל הזמן בין eh, השינוי בהעתק לבין פשוט ההעתק. אני מקווה שנוח לכם כשאתם רואים את שתי אפשרויות. זה עבור המצב שבו לא ידנו מה מההירות הסופית. בואו נגיד שבמקום זה אנחנו רוצים לדעת את הזמן. לאחר שקיבלנו את מההירות הסופית, ניתן לקבל את הזמן. אך אני אראה לכם איך לעשות את זה אם איננו רוצים לעבור דרך השלב הזה. איך ניתן לקבל את הזמן ישירות כשנתונים לנו רק השינוי בהעתק והתאוצה, והמהירות ההתחלתית. אז נחזור לנוסחה הבסיסית ביותר עבור העתק. לא נוסחת העתק, אלא איך העתק קשור למהירות. אנחנו יודעים, ונכתוב את זה קצת אחרת הפעם, אנחנו יודעים שהשינוי בעתק, חלקי השינוי בזמן, שווה למהירות הממוצעת. avíaιות יכולים לכתוב שהשינוי בעתק שווה למהירות הממוצעת זה שינוי בזמן, וזה שינוי בהעתק. נכון? <אם> לפעמים אולי נראה זה כתוב בתור uh, d שווה, אני אכתוב את זה בצבע שונה בשביל הגיוון, uh, d שווה למהירות כפול הזמן. הסיבה שבגללה יש לנו כאן שינוי בהיתק או שינוי בזמן, היא שאיננו מניחים בהכרח שאנחנו מתחילים מהיתק 0 או בזמן 0. אם כן, אז ההיתק הסופי שווה למהירות הממוצעת כפול הזמן הסופי. אנחנו נמשיך בשלנו. אנחנו רוצים לקבל את הזמן עם הנתונים האלה. זה הנתונים שלנו ואנחנו מחפשים את הזמן. אז בואו נתחיל מהמשוואה הזאת. אם אנחנו רוצים לקבל את הזמן, או את השינוי בזמן, אפשר לחלק את שני האגפים במהירות הממוצעת. Um, לא, בעצם לא נעשה את זה. בואו נשאר פה עם השינוי בזמן. Uh, מזפזתי הרבה מקום על הלוח די מהר, אז תרשו לי uh, למחוק פה. נפנה לנו ונתחיל מחדש. יופי. נתונים... השינוי בהעתק, המהירות ההתחלתית, והתאוצה, מההירות ההתחלתית <עירות עירות> ו-A תאוצה, <עירות> ואנחנו רוצים לקבל את הזמן, זה בעצם השינוי בזמן, אבל נניח שהתחלנו מזמן 0, כך שזה בעצם הזמן הסופי. עכשיו נתחיל עם הנוסחה הפשוטה, העתק, או שינוי בהעתק, אני אשמש בזה פעם ככה ופעם ככה, ההעתק, D, הפעם, שווה למהירות הממוצעת כפול הזמן. מהי המהירות הממוצעת? המהירות הממוצעת היא המהירות ההתחלתית. ועוד המהירות הסופית, חלקי 2. זה הממוצע. אנחנו יכולים לחשב מהירות הממוצעת לפי מהירות התחלתית וסופית, כי אנחנו מניחים שהתאוצה קבועה. מהותיקשוב לציון זה זה למרות שברובו שלות הזדיקות התוצאה אachen קבורה כל פעם מטה זה התוצאה האכVED אנחנו אנחנו יכולים להגיד שמה של המירות החלתית והסופית שווה למירות המוצצת ואז זה זה נוכל להחיל בזמנם אם אנחנו ולו המירות הסופית אם נוכל לפתח המירות הסופית כפונקציה של נתונים אחרים במשוואה אז נוכל אז בואו ננסה לעשות זה. ה-TEC שווה ל... תרשו לי להמשיך כאן בצד. מה אנחנו יודעים על המהירות הסופית? אנחנו יודעים שהשינוי במהירות שווה הזמן, בהנחה שהזמן מתחיל השינוי במהירות VF, המהירות הסופית, פחות VI, המהירות ההתחלתית, זה שווה כפול הזמן. אנחנו יודעים שהמהירות הסופית שווה למהירות ההתחלתית ועוד תאוצה כפול זמן. נציב את זה במשוואה שכתבתי קודם. ההיתק שווה למהירות ההתחלתית ועוד המהירות הסופית. אז נציב את הביטוי הזה כאן. המהירות ההתחלתית ועוד המהירות הסופית היא עכשיו המהירות ההתחלתית ועוד תאוצה כפול הזמן. ואז מחלקים את הכל בשתיים, ומכפילים בזמן. מקבלים ש-D שווה, יש לנו 2 במחנה, יש לנו 2, סליחה, יש לנו 2 במונה גם, כפול המהירות ההתחלתית, 2 VI ועוד AT, חלקי 2, וכל זה כפול הזמן, T. עכשיו אפשר לפשט את הביטוי הזה. העתק D שווה ל השתיים הזה מצטמצם עם השתיים הזה, מפעילים את חוק הפילוג עבור uh, T עם שני מחוברים, ואז D שווה VI כפול T ועוד uh, הביטוי הזה מחולק ב-2, ואז מכפילים אותו ב-T אז uh, כפול T בריבוע חלקי 2. אפשר מש בנוסחה הזאת עבור השינוי בהתק או ההתק, זמור את השינוי בהתק והשינוי בזמן שווה למהירות ההתחלתית כפול הזמן ועוד התאוצה כפול הזמן בריבוע חלקי שתיים. בואו נסכם את כל המשוואות שיש לנו. יש לנו עכשיו במחסן שלנו את כל המשוואות הנחוצות כדי לפתור את כל השאלות בנושא זריקות חד ממדיות. שמאל, הימינה, מזרח המערבה או צפון הדרומה, אבל לא לשני הכיוונים ביחד. את זה אני בסרטון הבא. בואו נסכם את כל מה שאנחנו יודעים עד כאן. אנחנו יודעים שהשינוי בהיתק, חלקי השינוי בזמן, שווה למהירות. המ�הירות הממוצעת, זה שווה למהירות רק אם היא לא משתנה, אך ממוצעת, כשהיא משתנה ותאוצה קבועה, זאת הנכה חשובה, אנחנו יודעים שהשינוי במהירות, חלקי השינוי בזמן שווה לתאוצה. אנחנו יודעים שהמהירות הממוצעת שווה למהירות הסופית, ועוד המהירות ההתחלתית, חלקי 2, בהנחה שהתאוצה קבועה. אם נתונים לנו המהירות ההתחלתית, התאוצה וההתק, ואנחנו רוצים לקבל את המהירות הסופית, אפשר להשתמש בנוסחה הזאת. מה שקיבלנו עכשיו, VF בריבוע שווה לVI בריבוע ועוד שני A. זה בעצם השינוי בהתק. אני אכתוב ששינוי בהתק כי זה חשוב לפעמים כשעוסקים בשינוי כיוון. השינוי בהתק, למרות שלפעמים תכתבו את זה רק העתק. ואז מוקדם יותר קיבלנו את המשוואה שאומרת שההעתק שווה למהירות ההתחלתית כפול הזמן, כפול t, ועוד a כפול t בריבוע חלקי 2. בדוגמה שפתרתי באחד הסרטונים הקודמים, היה לנו צוק... טוב בעצם נשארה לי דקה בסרטון הזה, אז אני אעשה את זה כבר בסרטון הבא. להתראות בקרוב.